Спортивний фестиваль розпочали з загальної руханки на Олешинському стадіоні. Її проводять тренери Хмельницької громадської організації фізкультурно-спортивний рух «Сила нації». Хмельничанка Анастасія, яка на канікулах гостює в Олешині бабусі, каже. Дуже цікаво, веселіше стало якось. Тренери з вільної боротьби презентують та проводять перші змагання з пляжної боротьби. Судить сутички майстер спорту міжнародного класу з вільної боротьби Ольга Левковська. Вона говорить, взяти участь у перших змаганнях могли і ті, хто займається спортом, і новачки. Деякі, які займаються, а деякі, які прийшли просто спробувати себе в цій сфері. За її словами, з цього дещо спрощеного за правилами виду боротьби проводяться чемпіонати Європи і світу, тому пляжна боротьба – перспективний вид спорту. Це для нас, скажімо так, на жаль, ще новий вид спорту, порівняно з вільною боротьбою, але у але, але, але нас вже є чемпіони області. На полі юнацькі команди грали в регбі 5, всі охочі кидали фрізбіч чи грали в бадмінтон. Вихованці Хмельницького центру туризму і краєзнавства облаштували туристичну локацію та проводили майстер-класи з пішохідного і спортивного Туризму. Випробувати свої сили, пройти е, таку умовну перешкоду, складати-розкладати намет. Із її слів, майстер-клас влаштували, щоб зацікавити місцевих дітей займатися туризмом, бо планують відкривати в окрузі гурток. Наші гуртки безкоштовні, оскільки вже е, Олошинська громада вже війшла в е об'єднану територіальну громаду і ми з вересня місяця плануємо відкривати в начальних закладах саме цього старостату теж гуртки для того, щоб діти проводили свій час цікаво, щоб вони проводили своє дозвілля активно. Староста Олешинського округу Валентина Базилюк каже, спортивні гуртки в селах потрібні. Плануємо багато чого відкрити. Моя мрія різні різні секції, щоб у нас були. Будемо відкривати, звичайно. Наші дітки мають бути самими здоровими. Серед гостей фестивалю бійці чеченського батальйону та їхній комбат Муслім Чеберлоєвський. Його та інших бійців добровольчих батальйонів запросила на свято староста волонтерка, розповідає Муслім. У нас теж у нас теж такі святкові дні, але це релігійні свята, коли піс закінчується. Свято це завжди добре. Ми всіх вітаємо і святкуємо разом з усіма. До організації фестивалю доєдналися працівники правоохоронних органів і силових структур громади. Віктор Шайда у супроводі оркестру поліції співав пісень. Бійці загоні ДСНС, патрульної поліції та піротехніки, привезли одяг спецобладнання, які застосовують у роботі. В основному беруть там снаряди в руки, міни, їм це цікаво, ну, деякі беруть, одягають бронежилет, який він настільки важить. Кінолог Тома Богуняк дозволяє дітям погратися зі службовою собакою Лабрадором Герою, яка каже, у пошуку зниклих жителів чи злочинців незамінний працівник служби. Находили неодноразово з нею і дітей, і людей, які були загублені, загубилися там чи в місті, чи в селі, бувало, в лісах працювали. Також знаходили. Тома Богуняк каже, за справну службу Гері мали б присвоїти вже не одне звання. Майора точно. Аніматори-волонтери християнських благодійних організацій проводили танцювальні конкурси, частували дітей морозивом. Хмельничанин, учасник зимових олімпійських ігор з бобслею Олександр Бортюк, готує для гостей козацькі куліші з м'ясом. Господині з Великої Калинівки Олешинського старостату смажать на старовинних пательнях картоплю. По-українськи з перчиком, наскільки може вистачити, в нас чотири відравлення картоплі, вистачить, хто побажає. Жаримо, підходьте, куштуйте наші делікатеси. Староста розказує, такий фестиваль перший в їхньому окрузі. З бюджету громади нолі. Той картоплю, той цибулю, той рибу купив, той її за робить. Увечері на гостей учасників фестивалю чекали частування та дискотека. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельниччина.